מעשה בכיפוד אדי, אדי, את לא מאמינה מה ראיתי בגינה? ראיתי חיה חיה? גדולה? קטנה ארוכה? עגולה מפחידה? חמודה רציתי להרים על הידיים אבל נתקרתי ממנה פעמיים. אוי לבוי. זה לא מסוכן. את הזכירות נחבוש? בסדר? אני חושבת ויש לי הרגשה שאני יודעת מה פה קרה. הוא היה כמו כדור הגלגל ואפור. עם קוצים על הגב בצבע שחור זה בדיוק לפי התיאור את מכירה אותו? זה ברור נכון, זה קידי קידי תגידי מי זה קידי? מה? לא קראת את הספר הידוע בכל העיר? מה הסבע של יהודי? תכזקה מי לא מכיר? אני לא מכירה אני גופה צעירה! אז בואי תשמעים איך הכל התחיל. זה סיפור על כיפוד אחד נחמד וחורשה על הר הקרמל, בין שיחים ושביל מתפתל, מצאה לכיפודה מכילה. סבתא, הנה כיפד! בין צמחים, אבנים ועצי זית, המכילה לכיפודה שימשה לוואי. רואי, <ספק> כבר לילה. אני מאוד רעבה. אצא מהמכילה לחפש אוכל בחורשה. הידעתם? אנו הכיפודים ביום ישנים ובלילה אוכל מחפסים. אנו אוהבים חלזונות, חרקים, נחשים לטעות ירקות ופרות. خالتي وسواتي האוכל اوخل مفلا עכשיו اخشاب במחילה بمخيله אחד لا لا اتلي بمخيله ليلى احد נחמד הם لواد وبدرب بلكشه וזה نخمد هم تيلو تيلو שלי. לב זהב לך, עוד שר יקר. אני לך ואתה לי. בוא נגור ביחד במחילה שלי. קיפודה שלי מקסימה, טובה, אהובה וחכמה. לא אוכל לגור במחילה. הרי זה ידוע שקיפודים אחרי לילה מלא באהבה נפרדים. וכל אחד גר לו לבד, בביתו הנעים. אתם יודעים? אבאו חודש ימים, והבטן שלי כל כך גדלה. קשה לי ללכת. אני כבדה ותשושה. יש לי הרגשה שמתרוצצים לי בבטן. תנחשו מה? נכון. איך ידעתם? כיפודים חמישה. אנה, תנו לי בבקשה את צה. מה לעשות כדי להיות אימא טובה? והנה, אחרי חודש ימים, הכיפודה המליטה חמישה גורים. קיפודים קטנים קטנים, עם בטן רכה שכולה בשערות לבנות מחוסה, ועל הגב מה רואים? קוצים קטנים-קטנים, רכים ולבנים. הכיפודים ימקו וימקו, קיבלו כוח וגדלו. הקוצים על גבם צמחו, התחדדו וגם דקרו. קוצים כמו לאמא ולאבא, קוצים חדים שעליהם הם מגינים. חילה. יום אחד כשהשמש בים שקעה והירח בשמים, עלה הקיפוד הכי קטן שקראו לו קידי הסקרן החליט שהוא לא פחדן ושהוא כבר יכול לטייל לבד כמו אוי. גדול אוי וי. ילדים? חסר לקיפוד כיפוד אחד קידי? קידי חיפשתי אותך אני דואגת לך. אמא, אני רוצה לצאת לטייל. לעשות הכל לבד, כמו גדול. אמא, באמת, בבקשה, אני, אני יכול. קידי, אתה בטוח? כן, בבקשה, אני יכול, אני גדול. קידי. בבקשה. תלך לאט לאט, ואל תמהר. תסתכל הצדדים. ותיזהר, מפני שכיפודים הולכים ונקחדים מיום ליום הם התמאתים. למה, אמא? מפני שיש לנו הרבה אוהבים. באמת, מי, מי האוהבים שלנו? שואלים, תנשמות. ציפורים גדולות, חיות תעופות. אני אזהר, אימא, אני אזהר. טוב, קידי. אל תדאגי, אימא. אני אוהב אותך. שמח ואליז בצעד זריז נפרד מאימו ויצא לדרכו לבדו. כך קידי הלך, הלך והלך, ואת חזרה למחילה שכח. צהרת סרורה, מזל ביש, קידי הכיפוד הגיע לקביש קידי נבהל אחת ושתיים לחדור התקרבל והפסיק לטייל. טוב, טוב שלא רואים אותי, כדור קוצים הגלגל שקמותי. שורה, קידי! קידי! קידי! קידי. מכונס, מפוחד, מהסס. אבל זה מסוכן. על הכביש אפשר להידרס. והנה, הוא הפסיק את הטיול. עכשיו ברור למה הוא התקדרר לכדור. אוי, הוא מפוחד! על הכביש לבד! אוי קידי קטן, זה מסוכן! ואז קרה לו נס. סבתא את קידי ראתה, היא שמה אותו בקופסה ואמרה, בבוקר ושקידי לא יהיה עצוב ורעב, סבתא נתנה לו נתח בשר טעים וערב. קידי הריח את הבשר, והיה ממש מאושר. הוא אכל בהנאה, ויש מהקולות לאיסה. קידי נגס ולעס, נגס ולעס, עד ש... עד ש... עד שנמאס. אחר כך, כי די היה, וגם לשתות רצה. מעשה את התבנית הקטנה שהיו במים, הוא תפס בפיו, את המים שפח סביב, ולהיקק בחדווה בלשונו הקטנה. אחר כך, נח! בפינת הקופסא התקרבל, סביע ושמח, ישן ונחר כל הליל. אכונחה. <laughs> בדאוקרה, כשהשמש זרחה ומבין האננים הפציע. הזמן להיפרד מה בד גגיה. Okay. És aquí pòr Ramón. Cadura que el gal confiava i jo va. Em costi mal gal. Es afta beva casa. Voi n'haserotul a שתמליט גם היא קטנים חמישה. נחדות ברחו אותו לשלום ושלחו אותו בשמחה לחורשה. בחורשה שלהר הקרמל, בנסיכים ושביל מתפתל, שהמצא לו מכילה וחברה כיפודה, שאולי תמליט גם היא כיפודים קטנים חמישה. והכל יתחיל מההתחלה. לא <מח> יודע, <מח> אתם ילדים מתוקים אם תפגשו כיפודים, זכרו הם רק הולכים ונכחדים אז שימרו עליהם, והגנו עליהם תודה על ההקשבה ולהתראות באהבה